تركها زوجها كالمعلقه ولا ينفق عليها ولا على اولادها منذ سنوات، ثم مات هذا الرجل، فهل على الزوجه من شيء؟ نعم، طالما انها لا زالت زوجه له، لم يطلقها فهي زوجته وياثم هو بتركها كالمعلقه، لكن لا يحل لها ان تفعل شيئا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى ومخالفا لهذا الميثاق الغليظ، فهي لا زالت زوجه، لا زالت زوجه لهذا الرجل الى ان يموت، وبعد الموت كذلك يجب عليها أن تعتد عليه عدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها أربعة أشهر وعشرة، وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى ليس معنى أن الزوج تركها وظلمها فليتحمل هو نتيجة ظلمه بين يدي الحق تبارك وتعالى لكن عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على الحق وأن يسطرها في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه